فاكر لما يشيل اسمي يبقى مسحني <متحدث> من دماغه دول عيال مش مظبوطة بياخدوا فيها ويتسابوا دماغي زفرة ومهما تعمل خير عليه في قناته فاكر برضه عشان فشخت حياته فبيعرفو بيعرفوا الشيراب وهوري لك تريكات وسواد وعربيت معروفه من نشازو وشعاكم مدس هتلاقي في داقو اسمه محمد جيلي وهقلب له حياته والحكايه وما فيها اني علمته يتكلم يجي قال علينا يهلك ويستتم مكسرني سكيلو فابيذا في الكبش ما بيتكلمش الحقيقه وبيكذب يسكل من اللادي ما فيهاش بيت ولا صعوبية زي ابيوسف في في الوقت ايه اللي بيتكلمني عنها افكسلي ع البوكاتي وهجيبلك اجلها تركاته من هي وكله عارف ايه سببها مش ريلي يا صاحبي يعني مش هو اللي كتبها عشان التقيل جاي معاك في السكه، يا ابني انت مشبوه تتكلم عالدركز وانت شيشنه، مش دريسه ومش مفهومه انت ما تتزودش بنكله، بكتب لك عشان اوريك الفرق بينا، واصلا لولا اللبس بتاعتي ما نجحت، في كسل على تراكات وبقابلني لو فلحت، نفسه يتسمع بس مش واخدها فحت، النهارده وقع له، ضف سنانه اللي تحت مش لاقي كلام على ميدين دي صحوبيه فاكر نفسه كينج فيها وبايع القضيه وعشان سبته بيحاول يضيع البصمه دية مش هديله فرصه وقت اتشال بس بوقت هي ومهما عاد ولا زاد ده مشور مشهور بالنفاس سابني عشان استقبلته وطلع عايز ايه مش هشتم فيه لا اقدر اوريه اصل الراب يتكلمني عن خضرات عامل لي فيها كينج يا ابني انت شكلك مجنون من لي مين ده اللي بسخن عقليه ولو رد عليها في زبالة والعيب عليه يتكسروا في الرب يتكلم عن واحد تاني اديله بالبوكس في وشه يابني انت شكلك نسيت اصلك بجد شوف انت كان مين بيشجعك ويديك بالهمد صوتك بيسمعهم من هنا زميلي يقوم يتشد مش بخوفهم يا صاحبي بدلهم بس كارت